Osmingu, profeie neagră pentru Liviu Dragnea, cei care tiu pui în aritmetic politic în elei CPSD este la apus. PSD a intrat în in declin, o arată ultimele sondaje, iar în viaca politic se fac deja jocuri sublinierei strategii pentru acapararea electoratului pe care partidul a ajuns la comanda lui Liviu Dragnea sublinierei a camarilei sale îl pierde, este de perere consultantul politic Cosminu subliniere. Problema este ce nici adversarii politici ai PSD nu stau foarte bine la capitolul strategie sublinierei personalit. Într-un fel, lecomia sublinierei setea de puterea lui Dragnea au simplificat multe ecuacia. Este foarte clar ce PSD, în foarte scurt timp, nu va mai fi for dominant în politic. Pentru ce a devenit un pstragnea? Cei care sublinieră tiu ceva aritmetic în politică sublinierea i dau seama ce a sublinierea se va întâmpla. Practic, Dragnea a deschis o mare competicie pentru electoratul PSD, care nu-l mai prefer pe el pentru care se vor înscrie mai multe forțe politice interesate se, le culeag, nu toate de stânga, pot să fie sublinierei de centru, sublinierei populiste, pot să fie sublinierei naționaliste, el limpede ce pe acel electorat se va bate cineva. Cel care va avea resurse mediatice, resurse de și care să vinse culeag simpatia acestui electorat, va reu sublinierei, crede Cosminu subliniere, informează realitatea. Oarecum previzibil, însă greu de cuantificat ca sublinierei pe epectiv de succes. Fostul lider PSD Victor Ponta pare să fie cel mai interesat de ceea ce pierde partidul din cauza fostului său subaltern Liviu Dragnea. Singurul care pare înscris acum, nu cu subliniere anse foarte mari deocamdată, este Victor Ponta cu gruparea lui Pro -România. Să vedem cum va evolua sublinierea pontă. După ce o se termine cu pură asta reciprocul Liviu Dragnea, eu îl înceleg pe pontă. Se află înaintea unei decizii în justiție, sublinierea i dore subliniere te să fie simpatic cu anumite urechi din alt parte, nu neapărat ca să culeagă el electorat. O forc naționalist ar avea de asemenea subliniere însă de a prelua o parte din acest electorat care l-a perezit deja pe dragnea sublinierea ai lui, dar nu o vede pe piac în acest moment, a comentat consultantul politic în emisiunea Realitatea Românească. Pe partea dreaptă. Imobilismul PNL va face mai mult loc pentru alde care se poate eleberca. Gruparea lui Tericiani, chiar dacă nu spune foarte multe, datorită figurii sublumierei imediatizării foarte largi de care beneficiază liderul ei, din postura de presubliniere din al Senatului, se va putea extinde pe partea dreaptă, îndauna PNL, care nu are actor semnificativ, nu convinge prin nimic, nici prin proiecte, nici prin mesaje punct, nici user. tocmai pentru ce a dezamăgit atât de profund nu are de pe care sesar, adică Luzra ar trebui să vin fie un mare om de afaceri, dacă ar exista, dar nu există. Un mare om de afaceri dovedit ca fiind pragmatic, din generația tânre, pentru ca să ii poate vigora în calitate de candidat la presubliniere din Cie, fie un intelectual consacrat, tot ca sublinierea i candidat la presubliniere din Cie. Dar! pe în faptul ce nu l au nici pe unul, nici pe celălalt, care se, îi tracteze, nu ne putem gândi foarte serios nici la uză. <fie> pmp ul lui Besescu practic nu există, pierde teren în fiecare zi, pierde subunierei parlamentari în fiecare zi, nici Besescu nu arată ce are o mare forc de a juca, îl putem vici pe Robert Turcescu în spate acolo, în subliniere ori, cum se antrenează, eventual, pentru o nouă candidatură din partea PMP, dar este puțin ei nu le poate da portan. Zinu subliniere a analizat subliniere i resorturile ce au dus la degradarea sistemului de valori în rândurile socialdemocraților. Nu a mai contat expertiza în selectarea cadrelor de partid. În ultimii ani au fost promovate pe criteriul nepot-slash nepot, /nepot fi, amant. Prieten Sublinierea sublinierea mai departe sublinierea nu a mai contat absolut deloc expertiza. Dosarul de cadre, adic cine este acest domn sau acest domn subliniere oar pentru ca se putem se, le punem secretar de stat sau se putem se, le punem director sau candidat. Asta mai era o chestie serioasă la PSD când eram eu secretar general, 2001 la 2003, fiecare candidatură era analizat. Nu exista să vin cineva cu non-sublinierea Lancaunui Acabuzatu, liderului PSD vaslui, sublinierei cu atâta suficient să spun fiul mei subliniere in. de ce să nu fie numit secretar de stat? Din cauza faptului ce n-a mai contat expertiza, la niciun nivel, ci doar fidelitatea sau complicit cile, s-a stricat treaba sublinierei, s-a stricat mecanismul PSD-ului, sublinierei nu mai poate fi reparat, din pe care, pentru ce fiecare organizație judecean, mai ales cu numirea pre-sublinierei din cei interimari, oamenii lui Dragnea, este decimat fere niciun rezultat. Acest gest de oameni de subliniere îi permit să fac ceea ce fac, pentru ce vede sublinierei la celelalte partide aceea sublinierei atitudine, de desconsiderare a valorilor sublinierei atunci se gândesc noi, cei care desconsiderime valorile suntem cu toci în horea politică, cei care mai țin la valori au plecat, nu îi mai interesează politica. Se lasă presaci de ce trenoi, noi, asta i viaca. I uite ce merge! A comentat Cosminu subliniere.